جاهز انت وانت جاهز والبتاع والديكور والبتاع المكياج في السليم خش بقى عليم. السلام عليكم ورحمه الله معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ قبل ما بنبدا الفيديو بنصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اشكر الله يا جماعه لا اله الا الله نبدا الجيم ونشوف ايه اللي هيجي معانا ان شاء الله نفوز في الجيم لاننا لا يتباهى بالنجاح الا الفاشل دي البدايه دي, دي لسه دي لسه دي احنا بنسخر عاد والله ان احنا لسه بنسخر والله ان من احنا بنسخر أيوة. انا دا. كيف وقعت انا والله كيف هذه الاذنين الطوالي الطوالي اهو جاي عليك ماشي استنى عشان في ناس هناك يلا فنست فنست واحد ابن كلب كده صحيح. شبه الحمار في واحد ثاني برضه هنا ركز يا عبد الله ذا تيم كامل هم اثنين بش من هنا واتش <متع> أوت موت يا عبد الله هم اثنين عندي هم واحد اهو واتش أوت واحد قالك كفو كفو يلا اخر واحد اهو قايده يا الله حرام واحد فرصت <تصفيق> <راجح> لكل <تصفيق> يلا انا واحد جاي <تصفيق> الفعل الاسطوريه كمل كمل عب دمك مع دمك تمام تعال تعال دم بلو أنا متنا <تصفيق> واحد ابن كلب كده شبه الحمار والله قتلت واحد انا اللي فنش قناه الطياره شبه الحمار كده يا جماعه يلا يبلع بقى يا حبيبي فين هو بودي لي ربنا يخبيه ده ما خدتش منه ثلاث طلقات على بعض ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات ونشوفكم في فيديو جديد مش عارف انا في كل ما اخش جيم الناس اقوياء يا من اللي من هو مش عارف ايه بالظبط اشوفكم في فيديو جديد والسلام